Маємо каганців, все маємо. Все маємо. Кажі, я нагадова. бачу, що мороз такий добрий, зимовий. Я вже трошки підмерзла. бачите наших колідників. Я вам хочу сказати, ті колідники вже давно мали бути. Так, де Це наші колідники? Я точку, то не вони. Аво є. О! Де ви були, 에... ми мають А де, а де ми були? А, ми за баяном ходили. До кого йдем колядувати? Може до тої хати. Так, так, так. Там мешкають доктори, вони щедрі, осінні, сердечні. <ріст> Знайте, люди, на землі, світло є для світу. Засвітили каганці, нині Божі діти. Душу заберись пітьми. Приведи до тями А як не до тебе ми Прийдем з каганцями Божий син прийшов Добро, ліки ті небесні Того не хапає зло І страст, тілесні Захищає Боже І зорі, твоє небо в імені Ісуса, в ньому є усе, що треба, лиш прийняти мусиш. Віднови серцебиття, розпали лампадку, і духовне відкриття передай нащадкам Боже, прийшов для того, що минули вас тримати.